القصه دي اسمها مقهي بلدي انا بتالي القصه دي هتعجبكم لان انا مختلفه شويه يلا بينا راحت تنظر من بعيد الي المقهي البلدي بإحدى حواري الجيزه الضيقه وبعد حيره جلست هناك اي تربيضة، تربيضة أختار أختار وما الفرق بين مواقع الترابيزات فالمكان المكان برماد وغريب <تصفيق> المكان كله محاصر الشعور بالنشوه والانتصار دخلني فجأه بمجرد دخولي المقهى وكان دخولي الى المقهى انتصار على تقاليد المجتمع الذي تعرف على تذكير رواد المقاهي نشوه وانتصار اتنفسهما مع الهواء وكانني فككت حصارا او دخلت حصنا حصينا لعالم الرجال يا سلام من هم الرجال وهل هؤلاء ممثلوا الرجوله ماذا تعني كلمه رجل وما يتحصن وماذا يصنع في هذا الحصن الوهمي سوى تسديد سهام طائشة سامة بنظرات ملؤها رغبة لأي فتاة تمر من أمامه أو يقذف بذائات من فمه مع بقايا سجارة ملفوفة ها أنا داخل الحصن الوهمي المذكر ماذا حدث؟ لا شيء لا شيء فعلا لا شيء ولكن لماذا لم يكترث أحد دخولي؟ فمنذ جلست على هذه الطرابيزه متوسطه النظافه لاحظت عدم تطلع الاعين الي سوى عين صاحب المقهى الذي ارسل رسوله ليرى ماذا اريد اقصد الجرسون الاهوجي ليرى ماذا اشرب فقط هذا الاهوجي فقط تسال نفسها في توتر وعصبيه ولماذا اعترض واستنكر عدم اقتراس هؤلاء الرجال ترد على نفسها بعصبيه اشد هذا المكان صنيعه المجتمع الذي دكر هذا المقهى وجعلها وقفا على الرجل دون المراه التي يعيب عليها المجتمع نفسه ارتياد المقهى تضع يدها على فمها بارتباك وتوجس اوف هل على صوتي في داخلي ام سمعها هؤلاء تسال نفسها وقد شعرت بتوتر حقيقي لا يعجبني عدم اكتراثهم واذا اكترثوا وتطلعوا وبحلقوا سوف لا يعجبني هذا ايضا لماذا دخلت هنا؟ ماذا أريد تحديدا؟ أريد أن أبكي؟ تجول بعينيها بنظرات دائرية للمقهى كله كل هؤلاء رجال؟ أما من امرأة واحدة؟ الكل يلعب متشاغلا بالشطرنج والطاولة. الكل يتضحك بأصوات عالية على نكات بريئة وأخرى غير بريئة وربما أحدهم الذي غلب زميله على الطاولة. هذا يشرب الشاي وذاك يشرب الشيشة كلهم رجال والشباب الذين دخلوا القهوة حالا وجلسوا على جانينها الأيسر من الرجال كلهم رجال كلهم من جنس واحد وبنفسية واحدة وعقلية واحدة أنا أنا دخيله شعور مفاجئ يجتاحني شعور بالوحدة والقصوة بخوف من مجهول لا أعلمه شعور بالغربة وكأني بين اناس بلا لغه اراهم يصدرون تتابعات صوتيه بلغه لا افهمها ماذا يحدث انسحب نعم اه الشنطه وقد تعثرت يد الشنطه في الترابيزه وراحت تهرول بارتباك نحو الباب ناظره في اتجاه الامام بثبات كان احدا ينتظرها بالخارج او كانها تحتمي من خوف ما.